Unul care detonează alegerile FRF, apoi chiar prin buletinul gata votat. Atac dur la adresa unui angajat al federaiei. FRF în subliniere ia legea astăzi noul presubliniere dintre Rezvan Burleanu. Ion Clubescu, Marcel Pu subliniere ca subliniere subliniere Ilie doctor Han sunt cei patru candidați, iar acei subliniere Tia vor fi votați în cadrul adunării generale a forului de la Casa Fotbalului, care începe la ora 1100. Cristi Balaj Predintea Iisus, într Susintor declarat al lui Ionul Pescu a făcut declarai incredibile înainte de alegerile pentru fia Federaiei române de fotbal. Din câte am auzit, există riscul ca votanii să meargă să voteze în alt cameră. Pe traseu pot fi persoane care organizează alegerile și se pot întâmpla multe. Comisia de validare a voturilor este alcătuit din persoane numite de secretarul general al FRF. Se pot întâmpla foarte multe. Chiar se primește un buletin de vot gata tampilat, a spus Cristi Balaj la DigiSport. Fostul arbitru a criticat tip, pe fostul fotbalist Ion Jolgu, actual manager al departamentului Scotind din cadrul FRF. Sunt dezamgit profund! Merit tot respectul pentru ce a făcut ca fotbalist. Dar este reprobabil să te și ai să accepti să prime atribuții care nu au lecturi cu dezvoltarea fotbalului. după voturi A stat cu oameni de la cluburi la anumite turneii le-a promis ia le jucătorii la naional Umbla după voturi ea a adugat Cristi Balaj